Σήμερα έχουμε μεγάλη χαρά με το ιατρικό μα θεατήριο Μαστηνή, ο οποίο ε, χειρολογήθηκε από μένα πριν από πόσο χρόνια, περίπου 14 χρόνια. Πριν 14 χρόνια λοιπόν, τι ε, θα μα περιγράψει για το που συμβεί, Ναι, ήταν Μάιο, νομίζω ότι ήταν το 1945 με τα 2005 μετά από ένα άσχημο τσακωμό και πάνω στα νερά μου. Δυστυχώ κατέληξα στο νοσοκομείο. Τι είχε γίνει ακριβώ τότε. Έχει γίνει ένα σύντομο συγγραμμό με έναν οικογενειακό μου πρόσωπο με τον πατέρα μου. Ε, πράγμα το οποίο με ένα άσχημο χτύπημα δικό μου πάνω στο έργο μου στο Τζάμι, σε ένα τριπλό καφέ. Και αυτόματα βρέθηκα στον νοσοκομείο μετά από 20 λεπτά, εντό των οποίων το είχε βοηθήσει τον δρόμο. Εκεί με υποδέχτηκαν. Τι είχε ακριβώ συμβεί, το χέρι σου. Ακριβώ. Ε, μετά την βουνιά νιώσω... στο. Το διπλό καθέφτει λοιπόν και καθώ τράβησα προ τα έξω, το χέρι μου, το δεξιού χέρι. Είχε πάρα πολλά υποψήματα σε πάρα πολλά σημεία, σε... μετά από ότι κατάλαβα σε πάρα πολλά νεύρα, ψαρτηρίε ε, κτλ. Διότι δεν υπήρχε καμία κίνηση όλη αυτή τη στιγμή. Αν δεν δε, υπήρχε κανένα ήταν. Να ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ήταν εκρεμόντα. Το δεν του Το τα αλλά δεν μπορούσε. Και απονούσε και ουσιαστικά κατάλαβαν ότι τα πράγματα δεν είχαν Τι έγινε λοιπόν, ήρθε η Σομαλία στο νοσοκομείο. Βρέθηκα στο νοσοκομείο, είχαν ιδιοποιήσει η αστυνομία, γιατί στον δρόμο έρχεται ένα αστυνομικό, και μα βοήθησε στην στο νοσοκομείο. εκεί ένα φορείο, βρέθηκα τα στα έκτακτα, ώρα, περίπου στα 25 λεπτά, και Φέρασαν αρκετοί γιατροί, όπου χωρίς ε, κάποιες εξεστάσεις, χωρίς να δουν το χέρι μου ακριβώς, βγάλανε κάποια απορίσματα. Το πρώτο χωρίσμα ήταν ότι εμεί δεν άνω να κάτι τέτοιο να φύγει να πάει στο καρτ. Το δεύτερο που ήταν το πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι εκπροτριάσθετο, δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλήθει. Το τρίτο ήταν να το ανοίξουμε μέχρι, το, μέχρι τον ε, αγώνα και μέχρι τέλος στον δάχτυλο ώστε να δούμε που έχουν πάει τα Ηταν τότε ναι, ναι. ναι, ναι. που πέρασαν τα νεύρα αυτά τα θέματα. Ναι. Φιανείτε, τα εφημερίδε α πούμε και τα τέλο πάντων. Α, όχι, Ο τέταρτο ήταν τα εξωτερικά ράματα. Και yeah, <σφίλια> οι αντιμετωπίζουν εξωτερικά και τα αρμόδια σου. Λέγαμε και απλά για να. Και η πέμπτη άποψη ήταν η δική σα. Όπου ήρθατε, μου κοιτάξετε με ένα πλέον ουσιαστικά. Μου δείξατε απέξω από την πόρτα. Στο μου δείξετε τον πατέρα μου και μα ότι σαν να βγάλουμε ουσιαστικά εγώ από το πέρα, ότι είμαστε Αυτή ήταν η αρχή. Τι τέτοια. Είδαμε τώρα και χρόνια. Κάποιε είναι οι άσκε τη ιστορία, αλλά όχι ολόκληρη την ιστορία αυτή. Δεν πριν. Εγώ δεν θυμάμαι τα καλά. Κατά διάρκεια του χειρουργείου δεν έγινε Εγώ δεν σε αυτέ δεν μπορούσε να γίνει γιατί έπρεπε να έχω συνεργασία με μέρο σου για να μπορέσω να συνδέσω σωστά τα στοιχεία τα οποία είχαν τραυματιστεί, είχαν κοπεί. Και πέρα από αυτά που έβλεπα και ήταν σίγουρο ότι ήταν εκεί, έπρεπε να συνδεθούν σωστά ώστε να υπάρχει μια ανταπόκριση στι εντολέ. Mm -hmm. Αυτά είναι yeah, αυτό που με έωθινε. Έγινε βέβαια με τοπική άποψη. Δεν είχε την αίσθηση που τι γινόταν, αλλά δεν είχε το πόν. Ναι, υπήρχε βέβαια, αλλά όχι σε τόσο μοναλούς που ήταν έκανε όχι. Το χειροπείο διάρτητη διεύθυνσε περίπου 5-6 ώρε, ε, Μετά έτρεψα ένα και μεγάλο διάστημα αποκατάστασης. Ε, Όσο που εγώ θυμάμαι με μεγάλη έτσι, ε, μεγάλη εκτίμηση απ' το μία σου, γιατί κατάλαβα κατοικές την ποιότητά σου ανθρώπω. Και πόσο έτσι, δευμένο παιδί σου να βάλω λίσο 15 χρόνια τότε, ε, και φυσικά την υποστήριξη για τη στήριξη που υπήρξε από την οικογένειά σου, για πόσο τυπικός ήσουν, για πόσο όρες συνεργάσεις ήσουν. Γιατί, α, εγώ χρησιμοποιήσαμε μια διαφορετική τεχνική από αυτή που είχα ενδέχτη, η οποία έλεγε ότι πρέπει ε, να μην ακινητοποιημένο το χέρι για πάρα πολύ δύο. Έτσι ώστε να δέσουν πρώτα τα στοιχεία και μετά να αρχίσουν τι φωτογραφίε. Εγώ χρησιμοποίησα μια δική μου τεχνική γιατί θεώρησα ότι ε, ε, όταν ε, δέσουν τα στοιχεία μεταξύ του, ειδικά στη δική σου περίπτωση που ήταν σε πάρα πολλά τα mm -hmm. παραπάνω από ένα σημείο κομμένα, τα νητένοντε σημείε, τα νεύρα και τα, τα γύρα της, της άκρας χειρός. Αν συνδεθεί λοιπόν το ένα με το άλλο, θα έχει ένα, ένα, ένα μπλοκ το οποίο θα ήταν αδύνατο να, να, να λειτουργήσει. Αν έχει μια λειτουργική λειτουργία, θα έχει τις βασικές λειτουργίες. Αν κλείνω ας πούμε, αν μπλοκ όλα τα δάχτυνα. Ε, ο Παναγιώτης, λοιπόν, θέλαμε πολύ καλά ότι ήταν τυπικότατος 8 η ώρα το πρωί, πριν ξεκινήσουμε η αφρία ή τα χειρουργεία ή οτιδήποτε ήταν, από την ώρα ήταν στο νοσοκομείο, έτοιμος να πονέσει, να ταλαιπωρήθει, αλλά στο αποτελώς και έδειξα μας το το χαίρι μου αυτό, από ό,τι βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Mm. Καλύτερα, έτσι. Γιατί ήταν το και εξωτερικά δεύτερο, εξωτερικά το πάνω μέρος είναι εθνικητικών. Και από εδώ πέρα στο στη στην περιοχή του κακού που είχε τα μεγάλα τράγματα, θυμάμαι, και πιο ψηλά εδώ πέρα, έχουν σχετικά εξαφανιστεί, είχαν μοναχά, κάποια σχετικά που είχε αλλοιωθεί είναι και λειτουργικά γιατί την είναι Είμαι η όλη την εδώ. Είναι όλες τις κινήσεις, κανονικά, Και η εισθητικότητα από τον Μέρος Παναγίου είχε προταξαρθεί Θυμάμαι αν δεν έκανω λάθος ότι μου είχες πει, ή πατέρας το θυπάμαι τώρα που σου είχε γίνει. Οι οποίοι με δίμησαν κιόλας, είναι μια πολύ καλή επιστολή στο νοσοκομείο τότε θυμάμαι. Ναι, ποια θυμάθα μετά από μήνες, παιδιά, τι είχε σταθεί αυτή η επιστολή μου. Μου είπε, μάλιστα μία... Από τι κυρίε και τι κύριε θα γράφετε, το έμαθα λίγο προσωπικά μέσα από το προσωπικό μου. και αυτά. Και μου είπε: με στον πατέρα σου, μετά από κάποια χρόνια, κάποιο, εσύ, δεν θυμάμαι ποιο, ότι ε, ε, είχε δώσει ε, συμμετάσχει σε κάποιου αγώνε. Ναι, είχα, <συμίσαι> είμαστε, ε, και έτσι, έδωσα για την αρχαία αδυναμία ε, για του όλοι που θέλουν να δείξουν. Και δύο στο το είχε Ναι, ναι, το είχε πει, Και έδωσα ασκέρα. Με το δεξί ε, ε, χέρι. Με το χέρι του, πανασυγκεκριμένο σε 15 ναι, ναι, σημείων. Ναι, ναι. Μετά από 2,5 ναι. χρόνια ακριβώ. Κολλήνει και τι ακόμα έκανε. Δεν θυμάμαι <σχερθασί> άλλο. Αλλά, <σχερθασί> αλλά δεν δημιούργησε πρόβλημα στη σχολή, που είχαμε πάρα πολλέ ρίψει. Καμία κανένα, αμφιβολία. Κανένα υπάρχει 100% λειτουργικότητα, κινητικότητα, αίσθηση. Και το βασικότερο, επίση, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν πρέπει να το συνειδητοποιήσει, βέβαια, είναι το ότι υπάρχει αισθητικότητα πλήρω αισθητικότητα σε όλα τα δάχτυρα. Ε, και στην αρχή και, και στην πίστη, και στα <συρίζει> <κοψή> και σε όλα. Yeah. Γιατί όταν κόβονται τα νεύρα, το πολύ δύσκολο είναι. Το τέντα είναι λίγο πολύ, είναι σχετικά εύκολο να τον Αυτό που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκαταστήσει είναι το λειτουργικότητα του νεύρου. Θυμάμαι πολύ καλά, ιδικά, και η ειδικά σε <συρίζει> αυτό το σημείο εδώ πέρα, το Ρένιο νεύρο φαίνεται να Πολύ καλά, γιατί το νή ξεκινάει <συρίζει> από εδώ και φτάνει εδώ κάτω. Το Ρένιο νεύρο είχε κοπεί και σε αυτό το σημείο και σε το σημείο που υπάρχουν και οι ουραίε. ήταν. Προγραμματικά ήταν μεγάλο, θα, ένα θαύμαστο το ότι αποκαταστάθηκε η συνέχεια των Ευρώπων, ας πούμε, από το σημείο που έγινε το, το τραυματισμό, βρήκαν το επόμενο σημείο, βρήκαν το, το κανάλι για να περάσουν, περάσουν για να φτάσουν να βρουν τα δάκτρα και να έχουν συντηρητικότητα τόσο σε αυτή την πλευρά όσο και σε αυτή την πλευρά του είναι και η κουβέντα που έχουμε κάνει. Πάρα πολύ θαυμαστική, Σαν Φραγκίλιο, ότι πραγματικά. Ε, Είμαι και πολύ περήφανο που είχα ένα τέτοιο γιατρό. Και ένα όχι γιατρό και άνθρωπο και στήριξη που είχα. Και ότι μετά από 14 χρόνια ότι οι δρόμοι μα καταπληκτικά ναι. την παραγωγή μου σου μεταφέρει. Και το αστρίο εκπληκτικά στο facebook. Σωστά, να είναι στο facebook. Μια στιγμή κοινωνική δικτύωση, λοιπόν, μην τα κατακρίνουμε όλα. <συσχύ> <γιατί> <συσχύ> πρέπει <συσχύ> <και> <συσχύ> να είναι και νομικά. Υπάρχουν και πολύ ωριστέ στιγμέ εκκληκτικέ. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ που με τύχησαν με την συνέντευξη που κάναμε τώρα εδώ για να. Ξέρει ο κόσμος που μπορούν και υπάρχουν λύσεις για το οτιδήποτε αρκεί να, να έχεις την απόφαση να βλέψεις, βλέποντας, να κατακτήσεις αυτό που έχεις βάσει στο σας πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Μα θεαρά